بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المهدي المنتظر وفتحات المكية لابن عربي انما هي تدل على الاحاديث مجمعة معا في كتاب واحد فكل ما هو موجود ليس له اي تفسير او اي يعني دلالة واضحة كذلك الأمر هناك كثير من الأخطاء وقعت في هذا الكتاب من أمثال هذه الأخطاء بحيرة طبرية وهي لم تكن مذكورة في الأحاديث فأشياء هناك في أشياء زايدة واشياء منقوصة فطبعا لا يؤدي الى خلل في المعلومات وعدم الوصول الى الحقيقة المطلقة فطبعا الحقيقة, وكل الحقيقة نقولها لكم في قناتنا امل مصر وهي ان يعقوب ومأجوب ما هما الا الفيضان والجفاف وان ظهورهم سوف يكون من السد العالي في مصر وفقا لتفاسير القران الكريم وهناك ايه تدل على هذا حتى اذا بلغ مطلع الشمس ومطلع الشمس هي في لغه الجغرافيا هي مدار السرطان مدار السرطان يتقاطع تقريبا جنوب مدينة اسوان الذي بنى فيها ذو القرنين اللي هو إسكندر الأكبر سد لأولاء القوم هناك كانوا لا يتكلمون ولا يفقهون قولا يعني لا يتكلمون نفس لغة إسكندر الأكبر ولا نفس لغة المصريين فكانوا هم من أهل النوبة يتكلمون اللغة النوبية التي تختلف عن اللغة المصرية لأنهم قادمين من بلاد قوش اللي هما كانوا في شمال السودان واستقروا في هذه المنطقة من جنوب مدينة أسوان. فعموما فكانوا هؤلاء القوم يبحثون عن شيء يعني يخفف عنهم الفيضان المياه الجارف مره واحده وكذلك الجفاف الذي يحل عليهم مره اخرى فيؤثر عليهم في الزراعه فاشاروا الى اسكندر الاكبر ان يبني لهم سد في هذه المنطقه فامرهم ان يجمعوا لهم الحديد والنحاس حتى يبني لهم السد واستخدام هذا الحديد والنحاس دمجهم مع بعض يؤدي الى عدم صدأ الحديد لان سوف يكون بوابة في الميه تفتح وتغلق ما استطاعوا ان ينقبوه وما استطاعوا ان يظهروه يعني لا ميه ما تعلاش عليه يعني الكلام واضح او تستطيع ان الميه تنقبه وتخرقه يعني كلام واضح جدا على انه سد مائي لا شك في ذلك اما فكرة ان هما ياجوج وماجوج دولة بشر وقومه مش عارف ايه او قومين مختلفين فده طبعا كلام خاطئ لان وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان طوله طول نخلة ويأجوغ ثلاث اشبار وهو يدول على عظمى الفيضان بيكون طول طول النخلة يعني امطار عديده يعني شيء عظيم يعني موجه طول النخلة كبيره قوي يعني ما حدش هيقدر عليها دي هتشيل الناس كلها من قدامه فبنحذر الناس ان هم يهتموا بهذا الامر لانه في مصلحه ليهم قصوى لان في حاله انهيار السد العالي هيكون انهارة السدود التي خلفه كلها ابتداء من السد الأسيوبي الذي يتم بناؤه الآن فهو قنبلة موقوته تجرف جميع السدود التي أمامه حتى ينهار السد العالي ويحدث المصيبة الكبرى على مصر فده من أهم الأبحاث عندي علشان احنا بنحمي الأمن القومي المصري والدليل على كلامي ده ان هناك حدث ما سوف يحدث في رمضان الحالي وهو وفاة اخر الخلفاء المسلمين وفي توقعاتنا نقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الممهد للمهدي المنتظر وهو اخر الخلفاء المسلمين للجيش المصري ولمصر يعني هو اخر خليفة يعتبر في الجيش يعني الجيش حكم مصر من من جمال عبد الناصر والسادات وحسني مبارك ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي وينتهي حقبة الجيش في حكم مصر بانتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في رمضان الحالي فالمهم يبقى احنا عرفنا ان ممكن يصابوا مكروه في رمضان وطبعا ده من علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا من ارتضى الله فقد يخصني الله بهذا العلم وربنا يسهل ونشوف الحقيقة فين لان انا كلمت الرئيسة بفتاح السيسي عدة مرات عبر المنطقه العسكرية الشمالية وطارة اخرى في مديرية الاثار اننا نخرج الملكة كليوباترا ونغير الاحداث ونغير التاريخ ويبقى الرئيس على قيد الحياة وينجو من هذا العمل لكن لا أحد يستجيب لي ولهذا فقدت الأمل خلاص واحنا على مقربة من حدوث هذه المصيبة طبعا بالنسبة لوفاة الرئيس فهي مصيبة يعني مش حاجة كويسة برضو لكن سوف يأتي المهد المنتظر لينتشل مصر من التفرقة والفرقه ويجمع المصريين كلهم على كلمه واحده فدي من اهم واعظم الامور ايضا لان احنا يجب علينا اخراج الملكه كيلو باي طريقه كانت ان احنا نبحث عنها في اماكن معلومه طبعا سوف ارشدكم اليها يعني بعد ما يحدث اي شيء بقى سواء وافق الرئيس ان احنا نخرج الملك في البطرة الان يكون ايه انقذ نفسه ما حبش ان هو يخرجها بقى ممكن يحصل اللي انا بقول لكم عليه ده هو وفاته فالله اعلم برضو بالكلام دوت احنا بنترقبه وبنشوف هيحصل ايه وأهمية ذلك في ان احنا نعرف كذلك انهيار السد العالي هل سوف يحدث أم لم يحدث كل المعلومات دي بتشكل بعض ويعني بتجعل نفسها يعني قصة واحدة فعندما تحدث حدث منهم فالأخر على أثره قريب علامات الساعة الكبرى تأتي متسارعة متقاربة من بعضها البعض كفرط العقد. كما قالوا عنها ولهذا الأمر أنا بترقب الموضوع اللي معاكم وربنا نشطرها علينا إن شاء الله وإخراج دبة الأرض هي الخير الكثير دينا وهي الملكة كلبطرة الذي سوف يأتي المهدي المنتظر ويحييها من جديد أمامنا كآية له على إنه المهدي المنتظر وهذا القول الفصل في المنتظر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية محدثكم ومنبئ عن علامات الساعة الكبرى وتليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة وشكرا على حسن إستماعكم أيها الأعزاء في كل مكان وراجعوا فيديوهاتي في وأرجو الإشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله